لدي منهم ولهم حسرتي أن لم أرهم ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فأفوز فوزا عظيما نعم كنت وما زلت بحب علي وآل علي لهم نحن فدا من المهد إلى النحت فنادي حسين بدمعة عين تلقاه غدا على عهدي وفي قلبي يقيني أزور سيدي في كل حيني بدمعي وافتجاعي وأنيني وحب قدر وصحر سنيني إن في قلبي دمهم منهجي أن أتبعهم ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فأفوز فوزا عظيما هل من ناصر ينصرني؟ هل من ذهب يذب عن حرم رسول الله؟ هل من موحد يخاف الله فينا؟ هل من مغيث يرجو الله باغاثتنا لهم فوز بهم عزهم السبل وقد رحلوا وحل الوجع فان قلت الا ليت مع الشهداء مددت يدا اذا لست استمعوا علمنا يا ابي انا نذرنا لنصل ابن المعالي فانتصرنا أردنا قربهم حتى طهرنا ولكن ليت بالطف حضرنا حرب من قد حاربهم سلم من قد سالمهم ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فأفوز فوزا عظيما لني منهم ولهم أسرتي أن لم أرهم، ليتني كنت معهم، فأفوز فوزاً عظيما، فأفوز فوزاً عظيما. فرددها ورددها بلا ملل ولا كلل، بصدق ووفا ومعناها أطع طه بدا شرفه انه يقف جميع الشرفاء انا للعاد قد اصبحت اهلا اطيع المصطفى قولا وفعلا انا في كل ركن لي مصلى ولي دمع على المنحور ألا مذ سمعنا صافتهم كم اردنا نصرتهم ليتني كنت معهم فأفوز فوزًا عظيمًا فأفوز فوزًا عظيمًا إِنَّنِي مِنْهُمْ وَلَهُمْ حَسْرَتِي أَنْ لَمْ أَرَهُمْ لَيْتَنِي كُنْتُ مَعْهُمْ فأفوز فوزًا عظيمًا فأفوز فوزًا عظيمًا لنا وعد غدًا يبدو بطلعتي وغرته ختام الحجج لإن غاب فما خاب من انتظر إليه قرار دعاء الفرج خطيب ذا وذا ملا وشاعر مع المهدي عظمنا الشعائر بثوب أسود فالكل حاضر ودمع أحمر نبكي المناحر غايتي أن أسعدهم طفلهم والأسرتهم ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فأفوز فوزا عظيما فوزا عظيما لي منهم ولهم حسرتي أن لم أرهم ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما ففوز فوز فوزا عظيما